ویلکم ایوری ون السلام علیکم اور آج میں آپ کو دکھاتا ہوں کان لکڑی کے اندر کیسے بنایا جاتا ہے لکڑی بھی جو ہے کوئلے کے اندر سے بنا کر یہ دیکھو نکالا ہے تو کس طرح سے یہ اندر سے چھبی بالکل بڑی مزے کی اور پیاز لگ رہی ہے اس کے اوپر لیمن کا راس اور جو سورج مرچ کا مسالہ بنایا ہے اس کو سال لگایا جائے اس میں بلیک پیپر بھی ہے تو اس میں کالا نمک ہے اب یہ چیزیں جو اوپر لگائیں گے تو پھر یہ بڑا مزے کا زبردست پیس ہے چھلی کو وہ ابال کر بھی کھا سکتے ہیں اور یہ چھلی جو ہے یہ بالکل صاف جو ہے اس کو آگ اندر پکایا گیا کوئلوں کے کوئلوں میں سے پکیائی دیکھیں کہ اس کو کلر نہ کر رہا ہے تو ٹرائی کرے اگر ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کرے سبسکرائب